اهلا بيكم يا رب تكونوا بخير النهارده هنعمل مع بعض مسحب البيك وهنعمل النجتس الوصفتين دول يعني طلبوا مني كتير جدا بلس كمان ان هما يعني انا المسحب كان وحشني قوي لان انا ما كنت عايشه في السعوديه كنت باكله يعني كنت باكله على طول فكنت بحبه جدا هو يعني مش موجود في مصر وحاليا خلاص تقريبا قرب يفتح في مصر لكن الوصفات بتوحشنا وبنحتاج ان احنا نعملها من وقت للتاني هنعمل مع بعض وصفتين حلوين جدا، أنا عايزة أقول لكم إن اتطلبوا مني كتير جدا الأيام اللي فاتت، بلس كمان إن النجتس يا جماعة مش هتشتروا من برة تاني، أنتوا هتعملوه في البيت على طول من كتر ما هو سهل ولذيذ ورهيب، هيعجبكم جدا جدا جدا، تابعوا الفيديو للآخر عشان أقول لكم شوية حاجات وتريكات كده بجد هتعتمدوها في الفرايد تشيكن بشكل عام، حابة أفكركم لو أول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس، ويلا بينا نبتدي في الوصف. اول حاجه هنبتدي فيها وهي المسحب مسحب البيك علشان نعمل مسحب لازم نشتري او نجيب صدور الفراخ تكون صدور كامله يعني مش قطعه بني لا الصدر كامل مخلي ما اي عضم ونبتدي ان احنا على طول نحطه في كيس بلاستيك او حتى ممكن على ورق زبده ونبتدي باي حاجه تقيلة عندنا نخبط على الصدر بتاع الفراخ عشان يتفرد ويدينا كميه اكبر من القطع المسحب وفي نفس الوقت كمان ما تبقاش القطعه تخينة جدا المفروض ان احنا بنقطع المسحب بشكل طولي كده المفروض ان هو بيطلع مستطيلات يعني بيبقى قطع مستطيله طويله فحاولت تقطعوه بالشكل اللي يعجبكم ولكن في الاخر لازم يكون شكله مستطيل ولكنه لو ما قدرتوش يعني تظبطوا الشكل قوي الشكل مش مهم واهم حاجه طعم المسحب ان هو يكون فعلا طالع طعمه زي بتاع مطاعم البيك بالظبط بس هبتدي ان انا اقطع صدور الفراخ بالشكل اللي يعجبني او اللي يناسبني بحس ان انا يعني لحد ما الشكل يكون مستطيل شويه كده خلاص القطعه جاهزه هكمل بقى كل القطعه بنفس الشكل عندي بقى اي شوكه او اي حاجه مثلا تكون سنها رفيع هنبتدي ان احنا نعمل فتحات كده في المسا... يعني في قطع الفراخ علشان خاطر كل التتبيله ت... يعني تدخل جوه القطع الفراخ اول حاجة انا بس افكركم ان كل المكونات بتاعت الوصفات حتى الصوصات هكتبها لكم تحت في صندوق الوصف بيبقى مكتوب كده تحت الفيديو اقرأ المزيد او مور دوسوا عليها هتلاقوا كل المكونات وكل المقادير كل انا عملته حطيت التوابل وحطيت عليهم نص كوباية من اللبن الرايب وربع كوباية من الهوت صوص وهحط كمان بشر ليمون ليمونة كاملة ونص عصير يعني هاخد بشر ليمونة كاملة وهعصر نص ليمونة على المكونات طيب التوابل اللي هتكون ايه هقولها لكم كده بشكل سريع واحنا بنتبل الفراخ اول حاجه في عندنا طبعا ملح فلفل اسود بابريكا بصل بودره ثوم بودره وشويه جنزبيل وبس كده وشويه بابريكا مش عارفه انا قلتها ولا لا بس كده هنقلب المكونات نحط فيها الفراخ أكتر حاجة بتبقى حلوة جدا المساحة البيك إن هو يقعد 24 ساعة في التلاجة متغطي ولكن لو مستعجلين عليه ممكن تعملوه بعد ساعتين على طول. طيب قطع الدجاج اللي احنا طلعناها من القطعة من الصدور بعد ما قطعناها بيبقى فيه كده قطعة باقية كده فدي طبعاً مش هتترمي هنعمل بيها النجتس. نفس المقا يعني نفس المكونات بتاعة التوابل هي هي نفس التوابل اللي هنحطها مع النجتس وعندي كمان خبز اللي هو التوست العيش التوست شلت كده الأطراف بتاعته ويعني حوالي دول تلاتة وقطعتهم وحطيتهم مع الفراخ وهبتدي ان انا افرمها الفراخ كانت قد ايه وزنتها لقيتها 350 جرام معاهم 3 من التوست يعني 350 جرام معاهم ثلاث قطع من التوست شلت بس الحروف بتاعتهم بعد ما حطيت التوابل وحطيت الـ وحطيت اللي هو التوست وفرمتهم كويس جدا هبتدي بقى احطهم في كيس بلاستيك وهبتدي ان انا اضغط على الكيس بحيث ان انا افرد كل كل قطع الناجتس جوه الكيس هحاول ان انا اضغط على الكيس بحيث يكون عندي سمك الناجتس تخين شويه مش رفيع المفروض ان هو يكون سمكه تقريبا واحد سنتي بيكون بالشكل ده عندكم بقى اختيار من الاثنين يا اما ان انتوا تدخلوه الفريزر وتسيبوه ساعه بعدين تطلعوه وتشتغلوا فيه على طول او ان انتوا ده اللي انا هعمله في الفيديو معاكوا او ان انتوا آه <hesitation> بتحطوه في الفريزر على طول لحد يعني الوقت اللي انتوا عايزين تطلعوه فيه وتبتدوا ان انتوا تعملوه يعني ممكن تشيلوه في الفريزر شهر اتنين تلاته عندكم لحد تلات شهور وتطلعوه قبل ما تبداوا فيه على طول بساعه لغايه طيب بس يفك السنه وبعد كده تبتدوا ان انتوا تقطعوه بالشكل اللي تحبوا عايزينه مربعات عايزينه يعني يكون طويل شويه زي ما تحبوا يعني شوفوا اللي عايزين التق ويقطعوها للنجتس ممكن حتى بمثلا اي يعني اي قطاع مثلا تكون شكلها مدور او قلب للولاد يعني بيحبوا الحاجات اللي بتبقى اشكالها مختلفه دي وتقطعوا برضو بس اهم حاجه تطلعوا النجتس عجينه النجتس من الفريزر قبلها بساعه ساعه ونص عشان يبتدي ان هو يفك شويه بس كده انا طلعت الكيس وفتحته وهقطع بقى النجتس بتاعي مربعات او كيوب صغيرين وكده هتبقى النجتس جاهزه ممكن كمان آه نحطها في البيض آه ونحطها في في البقسماط ونشيلها في الفريزر برده تكون جاهزه على التحمير على طول ان احنا نحمرها على طول هشيل كده قطع الناجتس في التلاجة او في الفريزر كده بس قبل ما ابتدي آه نعمل مع بعض المسحب آه بصوا بقى المسحب بنحتاج فيه آه بيضتين وعليهم نص كوبايه حليب وملح وفلفل اسود وهنحتاج معاهم الدقيق وهنحتاج كمان معاهم اللي هو البريد كرامبس اللي هو الفتات البقسومات يعني ممكن تشتروا بقسومات من غير سمسم وتكسروه وتطحنوه في في المطحنه او في الفود بروسيسور او اي اي مطحنه عندكم اي كيتشن وممكن كمان تخبطوا عليه مثلا لو عندكم حاجه ثقيله تحطوه في كيس وتخبطوا عليه فبي ناعم كده ده يعني ده كان بقصومات ناعم يعني مش ناعم قوي بس يعني ده انا كنت جاهز كنت مشترياه مش مكسراه في البيت ااا أه وبس كده هبتدي ان انا اخد قطع المسحب هحطها في في الدقيق شويه يعني اعديها كده تعفير الدقيق وبعد كده هحط قطع الدجاج في البيض مع الحليب والفلفل الاسود والملح وهبتدي ان انا بقى احطها على طول في القسومات ونروح بقى نقليها على طول هعمل كل الكميه بنفس الشكل اهم حاجه بس وانتوا بتحطوا القطع الفراخ في الدقيق ان هي تتغلف بالدقيق كويس جدا وبعد كده تتحط في البيض وتتحط بعد كده في البقسماط هنعمل برضو قطع النجس بنفس الشكل لكن النجس مش بنحطه في دقيق احنا بنحطه على طول في البيض برضو بيض مع حليب مع يعني مع شويه ملح وشويه فلفل اسود بعد كده بنحطه على طول في البقسماط في حاجه بس ما ظهرتش في الفيديو ان انا حطيت مع النجس كمان معلقه سويا صوص وانا بفرم النجس طيب هاخد بقى قطع الناجتس وقطع المسحة ببتدي ان انا هحطها في زيت سخني جدا لكن درجة حرارة النار تكون متوسطة علشان يعني قطع الفراخ والناجتس او قطع المسحة ما تتحرقش من بره وتكون ناية من جوه لازم درجة حرارة النار تكون متوسطة وهو هياخد في النار تقريبا 6 دقايق على ما يستوي هياخد اللون ده من بره اللون الجولد الحلو ده وفي نفس الوقت من جوه هيكون مستوي جدا تقدروا تعملوا بقى الصوصات اللي انتوا تحبوها ممكن التومية ممكن الهوت سوس مثلا يعني تقدموه مع الوصفة يعني أقول اقولكم طالع كريسبي جدا سواء الناجت سواء المسحب الاتنين حلوين جدا حتى انا كان عندي قطعة بانية كده برضو حطيتها في نفس التدبيلة وعملتها بنفس الطريقة طلعت برضو هيلة حطيتها برضو الاول في الدقيق وبعد كده رجعت حطيتها في في البيض ورجعت حطيتها في في البريد كرامبس البانيه طالع هايل هو التتبيله دي بشكل عام اصلا حلوه جدا لكل الفرايد تشيكن فيعني انا عايزه اقول لكم طالع كريسبي جدا طلعوه على حاجه تكون فيها شبك علشان ينزل الزيت اللي فيه وما يبقاش طري يفضل كريسبي على طول يعني يفضل حتى كريسبي لتاني يوم بالنسبه للصوصات انا هكتبها لكم تحت الفيديو في صندوق الوصف ولكن هي سهله جدا انا عملت صوص تومية وده مقديره سهله جدا بحط نص كوبايه من الميه معاها معلقه من ال... النشا معلقه صغيره وبقلبهم مع بعض برفعهم على النار وبفضل اقلب لحد ما الصوص ده بيتقل وبعد كده باخده احط عليه فصين ثوم مفرومين ناعم واحط عليهم معلقه خل وعصير نص ليمونه وشويه ملح وبضربهم بالهاند بلندر وبعد كده بيبقى جاهز على التقديم الهوت صوص بقى والاحمر ده بيبقى هوت صوص مع كاتشب مع وملح وفلفل وشويه زيت صغيرين بس والتاني بقى الثالث ده بيبقى مزيج من الهوت سوس والكاتشب والمايونيز يعني تلات هوت سوس سهلين جدا هكتبهم لكم تحت تحت في صندوق الوصف بالمقادير بالطريقه بكل حاجه ولكن ما حبيتش ان انا اقدمهم في الفيديو لان الفيديو هيبقى طويل جدا انا عملت في الفيديو يعني وصفتين النجتس وكمان المساحه فمش حابه انا اطول عليكم عايزه اقول لكم مستوي شايفين الفراخ مستوية ولونها ابيض وحلو ازاي من جوه يعني قدموها مع صوص اللي تحبوه مع توميه مع صوص جبنه مع اي حاجه تحبوها ممكن تقدموها مع النجتس او المساحه بالبيك عايزه اقول لكم الوصفه هايله طالعه كريسبي جدا وفعلا طعمها جميل يعني فكرتني بايام ما كنت عايشه في السعوديه و... كنت بروح اكل في البيك مسحب كانت ايام جميله جدا قدموا الوصفات زي ما يعني زي ما انتم عايزين النجتس او المسحب مع فرايز مع رز زي ما تحبوا اتمنى يكون الفيديو لطيف وخفيف على قلبكم اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامه